До початку заняття готується Херсонка Олена Кирюхіна. Жінка каже: "Народилася в Росії, але 30 років тому переїхала в Україну. Я прожила в Херсоні 30 років, і в окруженні у мене розмовляли тільки на російській мові і на суржики там, і сусіди, і в сім'ї теж. Коли я працювала, то я оформляла документи там все на українській мові. Вот, а розмовляти не, не розмовляла. Зараз хочу навчитися і говорити українською мовою. Волонуюся, боюся, що, щоб у все вийшло вот. і буду старатися. Заняття з української мови для учасників клубу проводить педагогиня Марія Чорненька. Ми сьогодні підготували такий роздатковий матеріал для о, наших учасників клубу. Це ну, такий жартівливо цікавий, так? бачите, от, як правильно, де знайти, де правильно, де неправильно. Так? Паляниця це чи полуниця, також є такі різні завдання, вправи для того, щоб вони читали, скоро мовки, вірші, ну, для того, щоб це принесли людям користь, щоб люди чули живу мову. Ми будемо в них вимагати, щоб виробляти навик правильної літературної української мови. Учасники клубу отримують картки із завданнями пояснити значення слів, відповідає Аміна Рудзудженк. Катя це не тачка, таці – це підноска, і краватка це галстук. Аміна Рудзудженк приїхала з Нікополя. Каже, навчається в 10 класі. «Я хочу е, навчити свою маму, тому що я вивчала українську ще в школі, ну, ще молодші, з першого класу, а мама вона вчилася в російській школі. Е, тому вона не може так достатньо розмовляти українською мовою, вільно володіти, а я можу, я можу її чомусь навчити». Олена Крутько з Харкова розповідає, чому вирішила вивчити українську мову. Мені це потрібно було, щось, ну, як правильно навчитися, правильно вимовляти деякі слова і далі розмовляти. Ще треба е, тренуватися, але є чому навчитися». Розмовний клуб для внутрішньопереміщених осіб – це частина всеукраїнського проєкту «Єдині навчай українською». Такі клуби сьогодні діють у шести школах Тернополя, розповіла заступниця директорки мистецького коледжу Ірина Романюк. Це масштабний проєкт, який спонукає, підтримує, мотивує наших переселенців розмовляти українською мовою в побуті, а також вдосконалити навики розмови української мови. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.